El cinema, que va néixer com un, com un espectacle de fira, de seguida es va arrelar socialment, sobretot als pobles, i es va convertir molt ràpidament en un, un lloc de trobada social. El cinema, sobretot a partir del sonor dels anys 30, va tenir un lloc de, de trobada molt important i esclar, naturalment ha tingut competidors, el primer la, la televisió. Una forma d'anar contra la televisió va ser ampliar les pantalles, va ser un moment que es va inventar els anys 50 el Cinemascope, el so de, de més qualitat que no es pot tenir amb un televisor, però és són, són competències molt, molt complicades. Jo sóc optimista perquè realment un visionat amb una pantalla gran no té res a veure amb un televisor, per gran que sigui. Tots els arxius parlen d'una època on la, el visionat de la pel·lícula era a partir d'una pel·lícula fotoquímica. Tota l'etapa digital pràcticament comença amb el segle XXI, quan els cines es digitalitzen a partir de l'any 2000. I, clar, arribarà un moment que moltes generacions joves no sabran què és això. No sabran el que era una pel·lícula. Els records que jo tinc de, del cine de Sant Martí i Ataós es remunten, poder que tenia 12 o 13 anys, que ja posava jo la propaganda al carrer. Posava uns cartells, uns cartells allí que eren de cartró, com, com aquest que portat mirant això. Un altre record que tinc és de fer els passes amb els pobles veïns. I els fèiem de rotllo un rotllo. O sigui, el cotxe o moto i, i a Òdena, amb cupons, amb, amb Santa Coloma de Caral, amb Montbui i fèiem el passem així. Ha evolucionat que abans les pel·lícules pesaven 30 o 40 quilos i ara és un disc dur que, que pesa 250 grams. Han passat de, de la cinta al, al digital. El problema de, del cine dels cines del poble, és hi va poca gent. Les anècdotes de les màquines que hi han hagut al cine comencen amb carbons, que sempre havies d'anar ajuntant els carbons, perquè, si no, la pantalla quedava a les fosques. D'aquí hem passat a la llinterna, a la llinterna amb Xenon, i, i del Xenon hi ha el digital. Els orígens del cinema, Tous, jo els vaig trobar doncs en un periòdic que hi havia al poble, que va ser del 1914 al 1933, que arriba ser, va arribar a ser el degà de la Noia, doncs que posava l'any 20, em sembla que era el mes de març, que es havia fet la primera sessió de cinema, i que doncs amb un gran èxit hi havia moltíssima gent. Dic, mira, ja van començar el cinema llavors, fins que després devia posar-s'hi la parròquia, i se'n va cuidar ja la parròquia, que era el cinema parroquial allà. Doncs primer va començar la sala d'aquí la carretera i després, no sé si va ser l'any 30 o els 40, doncs que s'hi va ajuntar l'Ateneu, que també van fer cinema, competidors. I després, als anys 50, es va crear una tercera sala per nens. Perquè quan les pel·lícules no eren aptes, eh, llavors no podien anar-hi al cinema. I és clar que dava la a molta gent del poble, doncs que no. Els papes no podien anar al cinema si no tenien els nens col·locats. I la parròquia va obrir un petit cinema a sota la rectoria que havia una sala bastant gran, que a l'hivern el fèiem a dins i a l'estiu els feien al pati, traient els bancs a fora i ho fèiem a fora. Jo penso que el cinema sempre ha complert una funció social, perquè la gent, així com el diumenge, al el diumenge els pobles ens mudàvem els dies de cada dia de cada dia i el diumenge et mudaves de diumenge, per anar a fer diumenge durant molts anys es tenia d'anar a missa al matí i al cinema a la tarda. Si no anaves al cinema no havies fet diumenge. És molt important que es conservi documentació d'aquestes èpoques, sobretot èpoques passades. Documentació analògica és molt bona tenir-la a nivell municipal perquè ens permet, en aquest cas concret dels arxius de cine, disposar d'una documentació molt interessant no? que complementa tot una època on el cinema ha tingut una gran repercussió en els pobles. Són records que donen conformen tot tot una història que ja no es repetirà.